ذاك والطبع الرهيب يا شروق الفجر يا وجه الجمال لو شرحت اللي بقلبي يا الحبيب يستجيب بالدمع ما يبكي المكان يا لطيفه كنت في قلبي قريب وحلمي ان الشمس من حظ الهلال كنت ابيك وما كسب ربي نصيب كنت ابيك وصارت امالي خيال قد كسرني الحظ منك والنصيب يوم فاض الدمع من عيني شي من محب قد خذاك اللي له ما تطير ما هو قد الباقي يا بين الغزاه وان مدحتك دون شك ودون ريب يا لطيفه والله ما مثلك مثال فيك زين وفيك اخلاق وطير فيك ذوق وفيك من احلى الانسان الحسب الطغيته ذا العقل اللي بيف والجمال و <تصفيق> والمدح دون شك ودون دون تعتذر لك ابيات أبيت الجزاء بالطيب في شهر و ليس لك بالزين و الأصلاق بك تاج الفخر و نجيب بل عبد العزيز سيد الرجال يكرم الطيب كان يفزع للغريب والشجاعة من سماته والدعاء من لا الله داعي تجيب يا شدائد النزال وحسنين. يا ملاك الحسن والطبع الرهيب وحسنين. يا شروق الفجر يا وجه الجمال وحسنين. لو شرحت اللي بقلبي الحبيب يستجب الدمع ما يبكي يا لطيفه كنت في قلبي قريب وحلمي من الشمس وحسنين. من حظ الهلال كنت بي من مثل النصيب يوم فاض الدمع من عيني وسار لو حزن الحرب ترى الحرب مصيب كيف لا يحزن على الشمس الصغير مافتكرت انه يجي يوم يغيب لا ولا تخيلت شيء من محال قد خذك الليله العين ما تطيب باخذ بدك ذاك يا قيمه الغزال وين ان مدحتك دون ودون غير يا لطيفه والله ما مثلك مثال والجمال اليوسف في قصة وخير ترجمة <تصفيق>